اي شخص يسجل على موقع امازون كتاجر يواجه مشكلات ايجاد المنتج الملائم لبيعه على الموقع وفي هذا الفيديو سأطلعك على ستة صفات اساسية لمنتج ناجح على موقع امازون ينتج لك ارباح لا شك اكثر سؤال يحير التجار على موقع امازون هو أي منتج سأبيع على الموقع؟ لقد درست عدة منتجات ناجحة على موقع أمازون ولاحظت عدة صفات تتكرر على غالبية المنتجات هذه. الصفة الأولى هي تقييم المنتج. أي منتج تريد بيعه على موقع أمازون عليك مراقبة المنتجات المنافسة الأخرى في الموقع. إذا تقييم المنتج من ثلاثة ونصف حتى خمس نجوم. اي هذا المنتج مطلوب وبجوده جيده من ثم نتفقد ميزه المنتج ما هي صفاته وما يميزه وتحاول ايجاد شيء جديد وحصري لكم على هذا المنتج ابتكروا اشياء جديده على المنتج لا تنسخوا المنتج نفسه هذا لن يفيدكم الصفه الثانيه هي سعر المنتج اي منتج تريدون بيعه عليكم تفحص سوق المنتج في الموقع وفضل أي منتج تريدون بيعه أن يتراوح مبلغه للبيع على الموقع من 40 إلى 100 دولار ليس أكثر لكي يكون لنا فارق ربح كافي الصفة الثالثة هي عدد المبيعات الشهرية للمنتج من خلال أدوات بحث أسواق يمكننا معرفة عدد المبيعات الشهرية للمنتجات المنافسة للمنتج من خلال عدد المبيعات يمكننا معرفة مدى الطلب على المنتج فمفضل أن يكون معدل 400 ل600 مبيعات شهريا على المنتج فدائما اعملوا بحث أسواق مهن الصفة الرابعة هي عدم وجود أمازون كما نعرف أمازون يبيع منتجات بنفسه مهم جدا عند البحث عن منتج أن لا يكون أمازون في الصورة لكي لا ننافسه المنافسة مع موقع أمازون ممكن أن تسبب لنا الكثير من الخسائر فتأكدوا عند اختيار منتج أن لا يكون منافسكم هو أمازون نفسه الصفة الخامسة هي كلة المنافسة تأكدوا من كلة المنافسة على منتجكم منتج عليه منافسة شديدة أيضا سيسبب لنا خسائر فمفضل أن لا يكون أكثر من أربع تجار يتنافسون على منتج شبيه الذي تريد بيعه. الصفة السادسة هي تفاصيل المنتج ركزوا على اختيار منتج خفيف الوزن وبسيط الاستعمال خصوصا المنتج الاول الذي تريدون البدء بيعه على الموقع لان منتجات كيلة الوزن قد تسبب بغلاء شحن المنتج لمخازن الامازون وان يكون استخدام المنتج ايضا سهل وبسيط ان لا يكون منتج معقد نسبيا لان منتجات معقدة ايضا قد تسبب نسبة ارجاع عالية وهذا غير جيد لموقع امازون في النهاية لايجاد منتج مع جميع الصفات التي ذكرتها ممكن ان يستغرق وقت لا تستعجلوا خذوا وقتكم في تجميع المعلومات لتضمنوا نجاح منتجكم وربح المال منه لا تنسوا الاشتراك بقناة الاكاديمية لمتابعة اخر اخبار التجارة الالكترونية والضغط لايك على الفيديو بالنجاح للجميع